když je slunečno, rád jsem někde blízko vody, třeba u bazénu. A nebo prostě jdu na kolo, cokoliv, co se dá dělat, když je teplo, nemusím být moc oblečený, zaběhat si. Příjemný den, tak většinou strávíme na zahrádce. Jo? Jako dá se říct, že hodně jako času věnujeme zahrádce, kterou máme vedle domku. A to je pro nás taková relaxace, jo? že tam můžeme, nevím, okopávat vinohrad nebo, nebo trhat nějaké ovoce, například teďka v době kdy zrají merunky, jo? tak jsme sbírali merunky, narvali jsme to do Beček, takže z toho bude merunkovice tak snažím se jít někam ven právě třeba projet se na tom kole nebo jít někam na letnou do parku jen tak s kamarádama dát si pivo a tak. Co obvykle dělám, když je horko? No tady to horko je hrozný, takže většinou nic dělat nechci. Um, um, no většinou buď počkám, až třeba přestane svítit slunko, a nebo když jdu někam, kde je klimatizace, takže třeba do kavárny, kde je klimatizace, nebo někam jinam, nebo třeba do posilovny, kde je klimatizace.